Щоб зайти до храму, парафіяни московського патріархату повинні пройти по простирадлах. «Чемодан, вокзал, Росія! Чемодан, вокзал, Росія! Чемодан, вокзал, Росія! Слава Україні! Героям слава!», слава Україні! Протестувальники скандували гасла та співали українські пісні. «Україна! Володь усе! Володь